אמרו לנו כי הנוסחה להמרה Темперatura מ degrees Celsius ל degrees Fahrenheit היא Темперatura ב degrees Celsius חצי שבעה לחמש גייגיות כפול הTemperatura ב degrees Fahrenheit פחות שלושים ושתיים. רישמו מחודש את הנוסחה כך שתיפתר אבו Fahrenheit. רק כדי להזכיר לכם ש degrees Celsius ב degrees Celsius היא כאן מולנו הביטוי הוא בעברים של, אנחנו פתרנו עבור C במונחים של F, כעת אנחנו רוצים לפתור עבור F במונחים של C. נראה כיצד אנחנו מתקדמים עם זה, נכתוב את זה, זה ל-5 חלקי תאישה כפול F פחות 32. אנחנו רוצים לפתור עבור F. הדבר המועיל הראשון שכדאי לעשות הוא להיפטר מה של המשוואה. כך שנשאר עם f פחות 32, הדרך הקלה ביותר לעשות את זה היא להכפיל בהופכי של 5 תשעיות. אם נכפיל את שני אגפי המשוואה בתשע חמישיות, אנחנו נרשום את זה כאן, נדחוס את זה מעט, אז הנה יש לנו כאן תשע חלקי אם נעשה זה באגף הימני של משוואה, חייבים לעשות את זה גם באגף השמאלי של המשוואה. מה צלזיוס, או הטמפרטורה, בצלזיוס. 9 אחרי 5 קפولات תמperature בצילזיוס שווילא, אם יש רחידה שרצים למחפור את האגaffe ימני, בד יש אחרי כחמש שכי התשא מיד בטלים, وكل אז 5 של התמperature בפארניאיד, פחות 32. ו20. אחלס קוקי מתר לסוגרים כי זה ביתוי אחד שבעגaffe ימני. אנחנו רוצים ליפורר נראה אם אנחנו יכולים להיפטר מה-32 שבה אגף האימיני. הדרך הקלה ביותר שאנחנו מכירים היא 32. נוסיף 32 לשני אגפי המשוואה. נוסיף 32 לשני אגפים. האגף השמאלי יהיה כאלה תשע 5 כפול הטמפרטורה. ב-Celsius. 32. וזה יהיה שווה 32. ועוד, ה-32 החיובים מתבטלים, וזה היה כל הרעיון מאחורי הוספת ה-32, אז זה יהיה שווה פשוט ל-F. ובזאת סיימנו. אנחנו כתבנו מחדש את הנוסחה שכאן למעלה, כך שהיא תפתור עבור פארנייט. זאת שכאן זה פארנייט. אז אנחנו פארנייט של צלזיוס, הטמפרטורה בצלזיוס.